Kisztának barátomat Kovács Lasszit, és egy nagyon nagy, régi, Vágyam teljesül most, mert szerintem ők mind a magyarnak ismernek ellene, és úgy, én nekem egy igazi barátom, mert Balosagyarmati, tényleg nem Facebookosnak láttam, és olyan büszke vagyok, hogy Laci téged ismernek, hogy olyan különleges ember vagy, mi? nem csak most élen és mezitláb, járkál. mi vagy vagy, milyen túlélő ember vagy, egy-két szóba mondjad, és aztán egy bővet, is szeretnék veled, de hogy miért is vagyunk itt, vagy te ki vagy? Egy pár szóban. Hát ennek a nevezhetjük szomorú apropónak, hogy a kapcsán szeretném kivenni a magam részét ebből a megemlékezésből, magam extrém módján már amennyire ez annak nevezhető, hogy egy szappal fogok egy emlékzászlót áthozni a felvidéki magyar testére testvéreitől mivel foglalkozom az, azok önök életénél, szabadúszó, extrém sportoló vagy akár szabdeszkán nevezek. Vagy. Tulajdonképpen mindegy, ami telém, az az is, és megszorul a a fejembe, akkor az irányba megyen. Hát én most nézd ezt a távot, Vasil, nem hosszú ez neked? Nem kereszbe? <gül> a táv maga nem inkább az, hogy ugye, elég jó áramlatok vannak, úgyhogy egy ilyen nagy ípbe fogok elindulni, ugye, hogy elveszett is a Götepen ki a végén, vagy a Seketetengernél. Hogy, hogy... Nem, ez szerintem miért vállalható, egy kicsit gyereképezi talán azt az utat, amit nekünk magyaroknak be kell jelzni ez az összetartozás egység de nyilván nem egyenesen, és egyszer gyakorlók A kérdésben. Egy nagy műzatónk, lejövőben, hogy biztosan nagy műzatónak, hogy így zögtön szóval. Igen, de én azt is, és igazából úgy jutottál ebbe a sztoriba bele, hogy februárban terveztet, hogy nem így, hanem így, ha Igen, ez volt a terve, hogy a COVID miatt lezártak a határok, a vélem ford, mert nem kellett, és hát tavaly indult egy 100 km-es verseny, és itt a gondolat, hogy akkor a magyar szakasz teljesen ütközési, akkor teljes országban az ugye 420 km-t télen. 420 de... km végig a Dunán? Bel. Nem vele, hát egy hasonló, hasonló eszkelő. A sajnos ugye a kormányozás nem szereti. nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen bogarás vagy, komolyan mondom. Nem <gül> tudom, hogy van vele ezzel a családod, vagy éppen, aki nagyon szeret, én <gül> nagyon <gül> szeretlek, de imádom, és azt is imádom, hogy én is ilyen jó magyar lehetek, és ilyen jó <gül> hanfitársam van, mint te. Aki minket van? Azt mondja, mondja? Yeah. teljesíthetjük. Mind minden igaz, hogy ezek úgyhogy ott egy óriási nagy magyar ember fog téged várni. Ő már öt ízben, az Ipolyon átkötötte, így vissza, hogy visszakötötte az országot, mert annyira szereti a magyar hazát. Majd fogunk Balog Gabival is egy pár szót beszélni, de nagy álmodozó, mert most kitalálta hogy most a Dunán, Dunán. Úgyhogy, Laci, nagyon örülök, hogy te ebben részt veszel, mert ugye ott is át lehetett volna hozni, de azért ez egy nagyon nagy, nagy dolog, és van. Laci, neked is legyen a nagy szerencsém, mint a hazánknak fele, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy akkor szurkolok neked. Köszönöm szépen. A kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a kamera, a Szerencsénk van most, hogy itt vagyunk Esztergomba, a hídlábánál, és egy tavaly elindult, Balog Gábor által elindított rendezvényt folytatunk. A Trianon 100 egy nagyon megható és egy nagyon gyönyörű rendezvényt indított el. Öt magyar szallaggal úgy úgymond hozzánk a felvidéket, és kulturális programok kíséretében. Tehát a magyar oldalon is és a a felvidéki oldalon, is találkoztak az emberek, akkor még jobban le volt zárva a határ. Gyönyörű volt ez a rendezvény. Hát Gáborral, Gáborral egy kicsit, hogy milyen szép volt, betált a vége. Akkor ő azt mondta, szerintem ne legyen vége, tartsan addig, amíg az emberek úgy szükségét érzik ennek az egésznek. Hát most idén Pirianon 101-et írunk, hát ennek nagyon szükségét érezzük, de annyira, hogy Gábor most már nagyon támadott, és azt mondta, hogy most már Dumát veszi be. Egy nagyon különleges magyar barátunkkal, egy, aki Magyarországot nagyon sok helyen képviseli, majd kicsit fogunk vele beszélgetni. Egy szobdeszkán hozá most ide egy magyar zászlót, nagyon várom majd, hogy átérjen. És ez úgy fog folytatódni most, hogy addig amíg szükségét érezi, ez amíg elkezdtünk gondolkozni, hogy meddig érezzük szükségét. Hát mi azért érezzük ezt szükséget, mert ez most a gyakorlat szeretet jön onnan át, hogy a Gábor ennyire ragaszkodik hozzánk egy felvigyéki magyarakiről, aki tulajdonképpen a felvigyéki magyarságot gyűjti össze a magyar kultúra a terén, és a legkülönlegesebb magyar embereket ismeri, mert tudja, hogy ki, milyen értékeket képvisel a magyarság oda át, és akkor ki fogja meg ezt az ászlót, ki vegyi át ezt az ászlót, vagy hogy hogy kitartsa meg ezt az állszót, és mit kezdjünk itt vele. Ezért úgy gondoltuk, és olyan szerencsénk van, hogy most ezt az zászlót Gábor, amit átküld Péterrel, Bali Péter szakrális vezetővel kértük meg, hogy vegye ő át ezt az ászlót. Azért, mert mi ezt úgy tervezzük, hogy ez a, ez a rendezvénysorozat, ez nem tudjuk mikor lesz vége. Hogy szükség, amik szükségét érezni, hát, mi van? Hát amíg az emberek úgy érzik. Azt szeretnénk, hogy lehet, a jövőre is, ki tudja, mit találunk ki, vagy kit, meg lehet, hogy évközben is, hogy minél többi így, így, így, így, így, így ilyen így zászlók át átépbe, de ez a szeretet energiával tükrözne. Tegnap gyásznap volt, fáj, szörnyen fáj, megnéztük a filmet, több helyen volt, mint szörnyen fáj, gyásznap volt. A nem. Én legalábbis nem szeretném az egész életemet leélni, gyászban. Arra gondolok, arra gondolunk, hogy van valami más megoldás is, és ezért is kértünk föl téged, hogy szerinted, és miért, mit gondolsz erről? Ugye felírtuk, hogy a gyógyító megbocsájtás fontosságos, megkapjuk ezt a lászlót, hogyan tovább? Mit gondolsz? Erről a te egész gondol. Igazából, amit, amit ide leírtam erre, ezt itt felolvasom, hogy az, mi egykor történt, az már a múlt, eresszük el a lehúzó örvényt, és a Kárpát-Szent-Haza egységbe jut. Amit Isten egészként teremtett, örökké marad. lehet néha leeshet róla egy-két falat. Ám a szívtelem világnak úgy lehet vége, hogyha a magyar beér a szeretetfénybe. Újra a nap felé fordítja orcáját, elmondja a szívbéli imáját. Visszakapja Istentől ő a teljes országát, hogy felemelhesse az isteni fénybe Krisztusnak világán. Tehát ez egy nagyon fontos égi üzenet, amit most átadtam, hogy gyakorlatilag így tud eljönni, tehát égi segítséggel tud eljönni az hogy ez a trianoni dolog, ez a, a szíven szúrás, amikor szíven szúrták gyakorlatilag a nemzetet, szíven törték, akkor az megszűnjen. És gyakorlatilag, ahogy fogalmazta, nagyon jó fogalmaztál, csodálatos volt, amit Mondták, gyászban nem lehet élni. A gyászt, azt fel kell dolgoznunk. A gyászt, mindaddig, amíg gyászban vagyunk, addig a múltban vagyunk a múltban tévegünk, és a múltból lévő fájdalom folyamatosan visszahúz. Visszahúz a félelem és a fájdalom. Csak a szeretet tud előre vinni folyamatosan minket, és a szeretettel tudjuk gyakorlatilag feloldozni a, a, a, a gyászt. És, és pont az a lényeg, hogy, amit csinálunk, hogy megkérjük az arkangyalokat, megkérjük Azrael arkangyalt, aki a halális a a, a gyász arkangyala, hogy el Magyarországról ezt a trianoni fájdalmat, illetve megkérjük az égieket arra is, hogy segítsenek, avatkozzanak be. Annak megfelelően, amit meg lehet tenni, amit az égi törvények, a szeretett törvény alapján meg lehet csinálnunk, hogy a legfontosabb az, hogy gyakorlatilag Magyarországnak mindig a szeretett útján kell járni. Magyarország nem sodródhat bele semmi olyanba, ami, ami eddig is előfordult, hogy, hogy támadólag léptel bármilyen országgal szemben. Bármilyen országot akár megszálló vagy leigázólag nem léphet fel a magyar. És hogyha ezt megteszi, akkor elmúgy. A magyar egy őrző nép a magyarnak folyamatosan őriznie kell a világot, ahogy ott mondtam, Krisztus világát őrzi a magyar, tehát a szeretet világát őrzi a magyar, és pont azért volt ez, ami volt eddig az ezer évbe mert a szeretet világát átadták a sátáni erőnek, ami benne van a Bibliának is, amikor ezer éve bejöttek ide Magyarországra a keresztes hadjáratok, és leigázták, lemészárolták az összes táltosunkat, és a táltosaink gyakorlatilag akkor elbuktak, de ö, Isten visszaküldte ezeket a táltosokat most. És most itt vannak azok a hatalmas táltosok, és még annál ősi táltosok is. És gyakorlatilag az a lényeg, hogy ezzel az energiával, tehát az égi segítség energiájával tudjuk megoldani. Magyarország mindig egy szakrális nemzet volt, mindig szakrális ö, vezetés alatt állt már, amikor. Ö, amikor szakrális vezetés alatt tudott állni, akkor irágzott Magyarország. És, és, és jó volt Magyarországon előtt. És most is a szakrális rendnek, az isteni rendnek kell helyreállnia, Magyarországon és a világon Most lehet egy kicsit sokáig beszélni. Nem beszéltél sokat. egyáltalán nem beszéltél sokat, de nagyon jó amit mondasz, és folytatás is kérdezt A közben, amíg Laci megjön, ő Pár terc van tártér, szerintem hamarosan jön, és ezért is hívtam a de ide, mert fontosan hogy ezt gondolom én is és ebbe kérem azt, hogy erről még nyugodtan-nyugodtan beszéljük, sőt még azt is, hogy mondjuk el, hogy mi egy ilyen gyógyító, megbocsájtásszerű zemekartás. Szeret. Mindenképpen igen, mert meg kell, meg kell bocsájtanunk azoknak, akik trianont okozták, és, és, és oda-vissza meg kell bocsájtani. És nem szabad rájuk maragudni, és le kell vonni a következtetések. A legkomolyabb következtetés az, hogy Magyarországnak szakrális vezetés alatt kell állnia, és a világnak, a vezetésének, magyar vezetésnek kell lennie. Mert mindaddig, amíg a Vatikán irányította a világot, addig meg lehet nézni, hogy a sátáni energiák hogyan működtek. Kizsákmányolás, földanya kizsákmányolása, az ember kizsákmányolása, emberkereskedelem háborúk és borzalmok. Ez volt az az ezer év, amire a sátán elengedte. Tehát nem most jön az az ezer év, hanem most jön egy felemelkedési egy, egy, egy orszak. Ez egy galaktikus mértékű a is mértékű dolog, amit van ez nem a magyarokról szól, nem csak a földről, hanem az egész galaxis. Te jut a galaxisról szól, ez, ez a halló. Hát ugye mi terveztük a hosszabb együttműködést, már egészen akár talán karácsony este is egy ilyen gyógyító megbocsás sorozat, sorozatban talán. Ugye arról is volt szó, hogy, hogy majd a Nimrod is hogy valamit együtt próbálnánk talán. Aztán meg a kedves nézőket a kedvesi, akikhez eljut ez az infó őket összegyűjteni, vagy valami esvében, ebben a dologban, igen, a közösen Mindenképpen ez vagyok majd egy pontosos, pár hogy dolgot, vagy vagy vagy dolgot, ugye, Mondjuk maga a megbocsájtás, az, hogy ha mondjuk mondod azt, amit ugye nekem is összeházdent, mert nehéz, nagyon nehéz, hogy megbocsájtjanak annak, akinek ezt okozza. Mondjuk én már vagyok azon a szinten, tudom, hogy muszáj neki megbocsájtani magam miatt, mert ha csak ott maradok abban a gyűlöletben, rendű színbe, hát talán ez a rendezvény se lenne, mert mindig azon lennék és azon for, fordigen. Tehát, hogy én tudjak, előbelég benne gyerekemet tudjam, tudják építeni azt a rezgésszámot, ezt a gyűlölet ezt ki kell tenni nekem, mert hogy ez nagyon nehéz, van akinek ez ezt nagyon könnyű, mert mit hogy vagyok, mit örtél. És akkor annak meg lehet, hogy pont az, az nehéz, Ö, azt nehéz majd megtenni, ami nekem könnyű. Tehát magad a gyógyító megbocsájtásról, vagy erről az, az építő jellegéről, hogy, hogy erről vagy egy jó pár szótok, amit nyugodtan mondanál, vagy amire felszeretnénk ezzel, Gáborral együtt hívni a figyelmet, hogy ez mennyire fontos. És már közben... A... Az a, ez, a, ez a legfontosabb, hogy az ember meg tudjon bocsájtani önmagának, és meg tudjon bocsájtani a másodnak. Innen indul minden. Ha ez nem sikerül, akkor nem tudja megtenni. Minden a megbocsátás kezdődik. Illetve előtte van a, a, az elfogadás. Tehát először elfogadjuk, ami történik, átlátjuk és megbocsátunk. Ez nem azt jelenti a megbocsátás, hogy mi együtt értünk vele, hanem ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy mi elengedjük azt, amit ő hozott, és felülemelkedünk azon a torzsalkodáson, amit ő, amit ő tett, és uh, Krisztusi szeretettel holdjuk meg a feladatot, mert minden egyes feladat visszatér, és ez a karma, a karmának az a lényege, a sorsnak az a lényege, ami folyamatosan körök, körök, körök. És mindig visszatér mindaddig, ameddig nem oldódik meg a Krisztusi szeretettel. Mert az embernek semmi másik a feladata, csak az, hogy a Krisztusi szereteti szintén eléghet. Egy gyakorlatilag. <tos> <tos> mindannyian, mindannyian azért vagyunk a Földön, hogy azt a szeretet, minőséget eltűnt Gyakorlatilag azok is, akik ezt csinálták, azoknak is megvoltak a feladat. Tehát mindenkinek megvan a feladat a világban, sokkal magasabb szemszögből nézve, és egy óriási játszmát gyakorlatilag. Én ahogy én néztem az ősí tanokat, akár Vörötországban, Mali Jézusban, Banda erre hívott fel a belső út, a belső hart. És amikor is próbáltam rájöttem, igen nehéz út, mert lecsabban egy pofontot, ami... A kap a nap, hogy egyszerű, ezt a belső harcot megküzdjék, de hogyha ezt megtetted, akkor egy olyan dolog jut el benned, ami. Igen, mert akkor, tudsz, akkor, akkor leszel békességben önmagaddal, és hogyha békességben vagy önmagaddal, akkor vagy a világgal is békességben. De gyakorlatilag minden belülről indul ki, te vagy a univerzum közepe, te vagy a világ közepe és minden ember a világ hogy Mindenki gyakorlatilag le van ez. Tehát Isten leműntázta magát sokszor azt És mindenki ott van az Isten, és mindenki... Aki most megnézte, az biztos, hogy megérte, hogy miért hívtak meg erre a pillanatra. gyerekérnek, ezt akkor... Itt megérkezett a barátunk, a Lassi. Fordítom is a kamerát. Megérkezett felvidékről. Átmintanám. Köszönhetettem és is a felvédét, a testvére Isten álljunk, azt mondja, hogy érjünk, Köszönöm. az átlót felcsőztől. Istennek. Ez egy csodálatos dolog, hogy áthozhat, köszönjük szépen. minden üzenjük, mi magyarok okkoniak, hogy fogalmazza anyahországbeliek, az elszakadt ország részhez, elvidéki magyarokhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen anyanél tud fölnőni, töl, tudjuk azt, hogy milyen elszakadva élni, Együttérzünk veletek mindannyiótokkal, mind az Erdélyekkel, mind a Felvidékiekkel, mind a Kárpát-Aljaiakkal. És Krisztus azt kéri, hogy tartsunk ki még egy kicsit. Közel van az idő, amikor a magyarok beteljesítik a küldetésüket. A magyaroknak tényleg össze kell fogni. Felvidékiekkel, a, a Erdélyekkel, a Kárpát-Aljaiakkal, Délvidékiekkel, az Örvidékekkel, az egész Kárpát medencével és csak a szeretet az, ami meg tudja oldani ezt az egészet. És innen üzenem azoknak az embereknek, akik, ö, akik ö, nem, nem magyarok, hanem ö, szlovákok, románok. Tehát ott vannak, a tárpát medencében ott élnek, hogy ö, tudják, hogy sokkal jobb korszak jön. Tehát egy sokkal jobb dolog jön, ami eddig, bárhogy, bármikor is volt, és a magyarokkal nyugodtan legyenek békességben, szeretetben, mert az ő életük is ezáltal tud megváltozni, hogy a magyarokkal békességben és szeretetben lesznek, mert a magyarok fogják felemelni őket is, és közösen tudunk felemelkedni, és őnek is megvan a világban a helyük, mind a, az összes népnek, akik itt vannak a Kárpát Szent Hazában. Az ő feladatuk az a Krisztus elmondása alapján, arra, fog, arra kéri Krisztus őket, hogy gyakorlatilag ö, mi vagyunk a szív nemzete. Mi vagyunk a szív nemzete, és akik akik ott vannak most az elszakított területen, a románok, a szlovákok és a többiek, ők, ők pedig úgy tudok fogalmazni, hogy ők, ők azok, akik az aranykorban, ami most fog elindulni, amikor a magyarok tényleg föleszmélnek és rájönnek ki ők, és az eddigi széthúzás helyett az egység a szeretet, energiája jön el, akkor ők lesznek azok, akik a Krisztusi kérésnek megfelelően ő, úgy fognak működni, ahogyan a szívet körülvevő hosszú rújét. Tehát ilyen békességben tudunk megélni a Kárpált Szenthazában minden egyes nemzettel, minden egyes nemzet lányával és minden egyes nemzet fiával. És, és milyen együttedzünk azokkal, akik hosszú időre elszabadtak tényleg az anyától, és anyanélkül kellett felnőni. Köszönjük szépen, hogy kitartottatok ilyen sokáig, mindannyian, akik elszakadtatok valamilyen szinten ugye anyaországtól. Köszönjük nektek, hogy kitartottatok és tartottátok a fényt, a szeretetet azon a területen, mindannyian. Köszönjük. Super. Matikám, milyen volt csodrás, zászó Nem, Ami Ami ma magyarok útjához képest azt hiszem, hogy semmiség volt ezt a pillanásban. nagyon nagyját <gül> Nagyon nagyját etted, apukám! Nagyon! Köszönöm szépen a lehetőséget! Én köszönöm, hogy részetté, köszönöm. ha Hogy részese lehettem ennek, a, ennek az eseménynek. Kedves János, akkor cseréljetek zászlót! Mert most az a kérésünk hozzád, hogy azt a az zászlót, amit a felvidéki a testvérünk átküldött, az te egész, az őrizd meg egész életedben. Nagyon a legjobb kezekben van nálad. Te, Én, igen, igen. te ö, egy pár szót mondjál, légy szíves magadról, hogy te honnan vagy? Kedves János. Én történt. Solymári vagyok. Régebben csatlakoztam a dologhoz. mint az Egri Várnak a játékban eladódott. Úgy kaptam egy híjat. Egy illetőtől. És azt vigyázok rá, amíg élek. És tisztelem minden nemzetnek a öntudatát, meg becsületét, hogy megmaradjon az igaz nagy magyarság ebben a nagy európai részben. És mindenkinek kéne becsülni ezt a rendet, meg mindenképpen. Különben a Szent György vagyok, mint öreg ijász. Jaj! És tanított a koktató az ős megtartása véget. Imádunk! Nagyon jó kezekből adott nagy Péter! Jól. Jó kezekből! Jó kezekbe, jó kezekbe, jó kezekbe, jó kezekbe, jó kezekbe. Sorozatos. Nagy Köszönjük. Mai nap újabb terhem Csökken, mert már Gábort olyan régóta akarnám megmutatni, bemutatni az itteni magyaroknak, meg Gábor. Nem azért mondom, de a magyar ember példát mutatnak Az a rengeteg munkássága. már munkásság. Majd még beszélgetünk arról, de most arra kérlek, hogy mondd meg nekem, hogy miért vagyunk itt. Mit? Ja, nem, nem miért is vagyunk a itt? Kültél nekünk egy zászó. Te voltál, igen, igaz? Jó, láttunk? Igen, igen, Te voltál, ez az. És mi meg téged erre? Hát ugye kezdtem Adamtól és ja, Jó volt. van. <gül> Tavaly volt 100 éves évpozduló és hát ezt pétóképpen meghaltott meg ünnepelni, ott a járás, minden, ugye, a Móviel gyármat, a terülemző meg megkültési állásba, és úgy találtuk ki, hogy ha már egyszer összetartótás napját is ünnepeljük, ugye ki el van be, nevében, vagy napján, akkor próbáljuk valahogy ezt hogy jelképesen is. És akkor a járás területi a tipóit menti, öt, Ponton, a járképes van az épontra egy nemzeti színű szállattal főtt helyet. Ezzel is kifejezve, hogy egy Givét általunk köszöntál. <gül> És hát, ennek folytatása képett a mai, mai nap is, hogy mert akkor úgy beszéltünk közösen, ugye, hogyha már ez egyszer így elindult. Lehet, hogy lesz valami visszhangja, országszertelés, és lehet, hogy másik is megpróbálják ezt de nem is, hogy utalnozni, hanem követni, ennek tesz a példa. És hát még ilyen nagy nagyfogyót nem kötöttünk össze, meg nem is lehetnek találva eszeköt kiszállalad, de, de elég széles. Megtöntek lehetne minden csinálni, de azt hiszem, hogy ez is itt megyedje esetben. Azt, hogy akkor egymásnak küldünk át a tapénkéig ilyen, vagy egy ilyen is magyar testvérők vannak, itt is magyar testvérők vannak, akkor valami jelképesebb helyez a tehát, hogy mi úgy érzik. Igen, hát gondolom itt is sokan úgy érzik, ha a politika megisztja nagyon a népet, de azért jó volna, hogyha minél többen tudatosítanak a volna. Mert, e, mint ahogy sokan mondják, de nem elég e, sokszor elmondani, hogy az anyaországot tulajdonképpen a saját nemzet része, ez egy nemzet része, tehát a magyarok védik Magyarországot, szóval úgy gondolom, hogy elképesen. És, és ahhoz, hogy Magyarországnak is és a nagyobb biztonsága is legyen, mindenféleképpen azt hiszem, hogy, hogy hasznos, hogyha a felvidék, délvidék, alkatanyák, és így tovább magyar Ha elveszünk, nem veszünk, vagy beolvadunk, akkor Magyarországnak is sokkal, a magyar sokkal rosszabb lesz, sokkal nehezebb lesz kibírni ezzel az áradat ellen, ami minket körülve, lehet, az keletről, nyugattól, teljesen mindegy. Nem vagyunk színesen látott vendégként akár, vagy hazanyagként, sem Európával sem, tehát ez ellen valahogy, fel kellene különösen a harcot is. És a Kárpát, ezt a gyönyörű Kárpát-medentét, ahogy a a van, amikor együtt értünk, együtt küzdöttünk, együtt harcoltunk, egymásért is, jó volna, ha vissza, vissza, az. Végezzel, vissza, háromszor. Vissza, vissza, vissza. vissza. vissza. Én, <tos> hatalmas hogy De én úgy gondoltam, hogy önkéntesen ugye összefognak úgy, hogy tényleg egy Karpat-medence népe összefogna, és megpróbálna közösen közzen. Kelet-nyugat nyomásai ellen is. És itt minden adott, minden a, a jó élethez, a megérhetéshez, egymás megbecsüléséhez minden adott és fogni és egy, -egy És akkor, ha megbe egy norsan, akkor remélj, mindenki jól fogja. Álvar ennek te nagy művelője, vagyis erősegítője, mert én ismerem a munkádat, és még nagyon sok most lehet, hogyha így kamera elé kerülök, akkor te sokszor ott leszel velem, mert többet szeretnék majd beszélni a munkásságodról, felvidéki különlegességekről, a Szent Koronáról, hogy Ipoly Bologon te mit, mit csinálsz, hogy talán a magyarság bástejának a fellegvárát, te az egészbe, ott a legerősebb szinten a koronával, meg a ünnepekkel, hát, Nem csak én, mert egyedül az ember semmi, Úgy ugye, de ha van egy jó kollégium, annak megértő emberek akik segítik, együtt gondolkodunk, mindenben, és akkor csak így lehet uh, valamit kimutatni, valamit elérni, mert egyedül az ember nem, tud tudom, mi abba Mindig is csak is közösen lehet még oda nyújtok. Mindig is nagyon sokat utasztam köztetek, meg láttam, hogy az erő hatalmas erő van bennetek, úgy is hívlak bennetek, hogy Magyarország tartalékai, mert meg kell, hogy lássuk, hogy ki, hogy énítek meg a magyarságot, még képes vagy Mindenre, mindenre, mindenre úgy, úgyhogy példát rólad, és nagy örülünk lesz el, bízok benne. Róldásnak a majd. Hát igen. Örülök, hogy ide értem időben, mert fülek mellő jöttem most. <gül> fülek mert mellő? Vélelőtt vagyis reggelről. Olnak meg egy pozony mellé, úgyhogy maradja arra, mert sétkör megyek. Tovább. Hát ez most ilyen mozgalmas. Idő összeleg mozgalmas még egy tisztelt tisztel csinálhatom. Mermes János, lovagrendő vagyok, hiasz. Kisegráda. Igen? Teleg mi lesz? A vagy rendő? Igen. Lennék? Igen. Csak ha én még magisztrátusít, ha itt el vagyok. Nem volt ott még, hogy hát hát a hatások vannak még ilyesé. Akkor vanulunk de Ott voltam, nem ott vagyok. vagyok a én tudod, hogy mindig... Lovagtestél. Igen, tehát lovaggál. Hogy is van a lovagatásod, kormányi... az... A az nem volt, de azért meg volt, meg. Hát, És ami most, de de most is mint... lesz valami? Ami elmaradt, vagy most de... Hát minden április 24-e körüli daunt szokott lenni a szolgálathoz, az otázs, de ez most tavaly elmaradt, az idén is elmaradt, mert hát ilyen időszakok. De majd meg. Meg. meg lesz. Semmi nem kívülik, semmi nem kívülik. Na most lesz. Nyilván a sok a rendőrvés. Amíg itt ők elbeszélgetnek, hogy ozzal leszeretném zárni már úgy értve ezt a mai a napot, jól. hogy ez egy olyan rendezvény volt, na elkezdődött, most kezdődött el. Laci barátom gyerek közelebb, te is hozzám, segítségeddel, úgyhogy gyertek kérlek közelebb. Hogy ez a mai rendezvénynek nem vége van, hanem úgy zárjuk, hogy elkezdődött. Valami elkezdődött, megindult egy közösség. Feloldozás. Feloldozás, megindult.